Всім привіт, сьогодні у нас дуже простий рецепт. Готується нереально швидко, просто, а на смак просто бомба. Якщо ви колись куштували біфрол у Макдональдс, то це саме він по смаку. Для початку берете фарш, любий, який подобається. У мене тут свинина та явловичина. До фаршу додаєте сіль перець за смаком і по ложці кетчупу та майонезу, щоб був більш соковитий. Розподіляєте фарш на лаваші. Лаваші у мене порізані такими прямокутниками, приблизно 15 на 16, взагалі як ріжеться ваш лаваш, такий робіть, аби на сковорідці поміщався Ось такі лаваші у мене вийшли, рівномірний тоненький шар фаршу, яким ми вниз викладаємо на сковорідку, сковорода нічим не змазана, має трошки припектися зверху цей фарш і побіліти всередині Ось такий він виходить, додаю сюди бургер соус це взагалі просто в рівних пропорціях. Ви додаєте американську гірчицю, майонез та кетчуп, перемішали, і це буде бургер-соус. Робите любий салат, це можуть бути просто помідори або салатні листки, або, як у мене, капуста, огірочок соломкою, трошки кропу, майонез, сіль за смаком. Перемішали, викладаємо салат всередину. І тепер тугенько завертаєте Рол. І все, можна приступати їсти, це дуже смачно і дуже соковитий він виходить всередині, дуже-дуже смачно, ось така краса. Обов'язково пробуйте, куштуйте, ставте свої пальчики до гори, а з вами, друзі, як завжди був кекс, до нових зустрічей, па-па!